Обидва захищали Україну на різних фронтах. На честь українського розвідника на позивний «Фанат» і поліцейського Максима Здоревського переіменували дві вулиці у Запоріжжі. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради 17 березня. Це колишня вулиця Добролюбова у Дніпровському районі міста. Її переіменували на честь офіцера-розвідника Івана Лєщенкова на позивний «Фанат». Відтепер вулиця має назву «Фанатська». Чи знаєте, ви його. на Чайського переименована вулиця добру Ні. була? Назва доволі дивна, але достойна людина. Я вважаю, що треба переименувати. Переименували вулицю ну, не, не по кличкому, а по фамільному цього героя відмітити вулицю. Військовослужбовець Іван Лєщенков – позивний фанат, родом з Луганська. Чоловік служив розвідником у 93-й бригаді «Холодний яр». Зазначено на офіційній фейсбук-сторінці формування. Я в армію пав, і за на що почалися території Луганської міськропості. Кожен вважаючи себе чоловік, який переїхав з тієї території, я вважаю, що він повинен дати Іван Лєщенков загинув влітку на межі Харківської та Луганської областей, каже член постійної комісії з питань комунальної власності, архітектури та земельних відносин міської ради Олег Коломоїць. До Запорізької міської ради і відповідно до нашої комісії звернулись бійці розвідувального зводу 93-ї бригади з проханням вшанувати пам'ять їхнього побратима загиблого з позивним «Фанат». Для його побратимів і для цього військового руху він залишився саме під псевдонімом «Фанат» і був свого часу до війни насправді дотичний до фанатського руху, до футболу, і тому те, що саме вулиця Добролюбова, де знаходиться наш центральний стадіон, тут пов'язані всі ці речі, і цей фанатський рух, і в його особі ми вшановуємо і цих хлопців, серед яких дуже багато сміливих і дуже багато таких потужних постатей. Вулиця Курська, що у Шевченківському районі, стала вулицею Максима Здоревського. Поліцейський загинув в результаті ворожого обстрілу гуманітарної колони на виїзді Запоріжжя 30 вересня 2022 року. Як ви на це дивитеся, що відбувається? Нормально. положительно. Героїв треба поважати, і щоб пам'ять була про них. Максим Здоревський працював у правоохоронних органах 16 років. Спочатку ніс службу у Шевченківському районному відділі поліції, потім – в Центральному апараті обласного управління. Після реформування поліції – в управлінні стратегічних розслідувань в Запорізькій області. Торік, 30 вересня, Максим заступив на своє останнє чергування в логістичному центрі з питань формування гуманітарних колон, каже речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Колеги про нього кажуть, що він був завжди усміхнений, він позитивна людина, е як то кажуть, ну, таке надійна людина, з ним можна було і в огонь, і в воду, і в розвідку. І вони кажуть, що ну, він такий був, берет за справедливість, хотів, щоб все було по совісті, по закону і намагався все для того робити. Чоловік загинув у віці 36 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей, зазначає Наталія Калиновська. Максиму Керівському посмертно присвоєно звання підполковника поліції. До нас надійшло звернення і від поліції, і від родини Максима з проханням про перейменування саме вулиці Курської. Це його рідна вулиця, там він мешкав, там він ріс і тому Шевченківський район, і тому, власне, з прив'язкою до його помешкання і вшанували його вулицю. На його ім'я. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.